ہیلو امی بیٹا کیا نکلیں گے اور بس پہنچ جائیں گے کل فلائٹ نکل جائے گی نا ہاں آٹھ کی کروائیے بیٹا امی مجھے آواز آ رہی ہے آپ تیز آواز میں کیوں بات کر رہی ہیں بیٹا اپنی بہن کو بھی بتا دینا ٹھیک ہے جی امی میں اس کو بتا دوں گا بہن کو کیا آپ اس نے بھی تو لال میں تیز بول رہی ہے لال کبوتر کہیں کے اس سے بات کر پیچھ میں اپنی میرا لال کبوتر نہیں ہے چشمین ہاں یار, اور چپ کرو نا بس بیچ میں ٹانگار بیٹا کو کال کریے اتنے عرصوں کے بعد ہم جا رہے ہیں اور چپ رہا پہلے بچے ختم کرنے تو ہاں میں کہہ رہی के کہ ہم بیٹے کے پاس جا رہے بھی یہاں ٹانگ رہے ہیں نا چشمدین بیٹا, بیٹا بیٹا بیٹا بہن کو بتا دے گا وہ کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے چپ رہو یار ان کا لڑنا کب ختم ہوگا اوپر سے تم چل رہا رہی ہو جائے گا نا وہ بیٹھے تو ایک عرصہ ہی ہو گیا نہیں بھائی نہیں کون آ رہا ہے اللہ نہ کرے یار پور اللہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم چور نہیں آ رہا ارے بھائی کل امی ابو آ رہے ہیں امی بہت لگتے ہیں. چشمہ پہن لی تم صحیح کہ بہت ضرور کا لگا ہے تو بھی نہیں ہے گڈا پہلا نہیں بولا چھپرو تو چلن آ گئی بیچ میں اور ٹوپنا ضرور ہوتا ہے پاپ سے جا کے ملو میرے کو پتا نہیں کیا پہ پاپ کا تو دیکھو اپنے دیوار آئے نا ہاں ملا تو لے کر دیوار سے دیوارے نہیں دیکھی کیا آپ زندگی میں پہلے تو میں جاؤ گے نا ایسی دیواریں بنوا کے دوں گی میں شکر ہے لالا چاہیے چلو یہ بیا نظر ہی نہیں آ رہا چشمہ چشمہ تو لگا چال بھا ہو گیا بیٹا بھی بیٹھی نظر آنے لگی ارے بیٹا کہ وہ نا میں کہ ہم جو چوپ رہا ہوں میں بوٹ رہی ہوں نا بیچ میں گنگنانا ہوتا ہے اپنی منہ کا زبان ہاں میں کیا کہتی فلاٹ میں سے جو ہے نا ہم جب آ رہے تھے نا تو وہاں پر کنچا آدمی مل گیا بہت دماغ ایسا کوئی کانا کہیں کسی کو منڈی لانی ہوتی ہے خاموش ہی نہیں ہوتا کسی کا مزہ ہی نہیں آنا چاہیے پندرہ کو گیا چمچی محمود تم کیوں جا رہی ہو جانے کی شکلیں ان کا لڑنا ختم میں فون تو ہے میں ٹھیک آج سنا تم بولو کیا حال ہے جلدی ختم کرو یار